Dél-Indiában az Akasa templomának egyik épületében található Csitragta, az igazság krónikásának a szentje. Csitragta az az égi felemelkedett mester, vagy szent, aki a krónikás. Ő rögzíti a könyvében, mikor születünk, milyen életeseményeink vannak, és mikor távozunk el. Ebben a templomban járva olyan különleges lelki munkát végezhetünk, amivel szimbolikusan megkérhetjük őt, hogy ha szeretnénk hosszú életet, segítsen nekünk abban, mutassa meg, mit kell tennünk azért, hogy az élethoz tartalmazó információ minél távolabbra essen. Erről is más nagyon érdekes, olykor igen misztikus információkról és tanításokról is olvashatsz az új könyvemben. Ez az Akasa templom titkai, amit a sorslevelek.hu-n tudsz megrendelni. Évezredek tanításait, mitológiáját, meditációs információkat és ősi tanácsokat, tanításokat kaphatsz belőle.